يا خير الانام حسنك سباني, أسنك سباني. قل زماني ان طوله والنوم جفاني، والنوم جفاني، جفاني آه، آه،, آه, آه صبري لله، لم نازل عشيق مجده نازل عاشق موجة في حب الرسول مولاي محمد مولاي محمد محمد